أحبائي معكو دكتور عامر جرايسي ضمن برنامج أنا مش هيك اليوم رح نحكي عن التنمر وشو الفرق بين التنمر وبين المزح طبعا في فرق بين التنمر وبين المزح التنمر هو شكل مشكل العنف اللي بيسبب الأذى والإساءة لشخص آخر طبعا ممكن يمارسه فرد تجاه مجموعة أو مجموعة تجاه فرد لكن هي بتسبب الإساءة والأذى للطرف الآخر بواسط التهديد، التجريح، التحريض ضد هذا الشخص فهو شكل من اشكال العنف وهو ممكن يمارسه شخص قوي تجاه اشخاص مستضعفين. لكن المزح هو هدفه انه يسبب لجو لطيف يبسم او يرسم البسمه بوجه الاخر فهو هدفه تلطيف الجو. هذا هو الفرق الكبير بين التنمر وبين المزح. لكن لما نحكي عن التنمر في عده انواع من التنمر، في التنمر اللفظي عن طريق الكلام انا بستخدم الفاظ شتائم سخريه الفاظ غير مناسبه تجاه الطرف الاخر في التنمر الجسدي التنمر الجسدي انا بمارس العنف الجسدي مثل الركل اللكم الصفع الدفع تجاه شخص اخر وفي كمان التنمر النفسي ان انا بمارس تهديد ببث اشاعات بحاول اخلق عند الشخص شعور بالخوف واليوم كمان بدنا نحكي عن التنو... التنمر الالكتروني، التنمر الالكتروني هو سلوك مؤذي متكرر متعمد بواسطه ارسال صوره او رساله بتخص شخص اخر وهدفها الاساءه له، هدفها التسبب له بالتخويف، بالتجريح والتعذيب. التنمر ممكن يصير بشكل مباشر او غير مباشر. مباشر مثل التنمر اللفظي او الجسدي، بشكل مباشر انا باذي الطرف الاخر. وفي التنمر الغير مباشر. التنمر الغير مباشر مثل مثلاً أنه أنا بهدد شخص بمقاطعته اجتماعياً بصير احرض أشخاص آخرين أنه ما تمشوا معه، ما تتقربوا منه، ما تدعموا، ما تحبوا وبالنهاية بقولكو أنا عامر أنا مش هيك، أنت شو؟